جبت لكم النهارده وصفه حلوه قوية للكريم كراميل بس الكريم كراميل بقى جاهز بس سهل جدا عايزه تجربوه لايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو هجيب اول حاجه هجيب طاسه كده صغيره على النار احط فيها كوبايه سكر لان انا عايزه السكر ده هو اللي هيكرمل معايا للصينيه فانا هستغنى عن اكياس الكرماله الجاهزه اللي بتوع موجوده مع البواكي عشان ما تبقاش طعمها حلوة قوي فانا بحب اعمله على ايديا فبحب اعمل الكرماله الجاهزه بتاعتي دلوقتي بقى طبعا سح معايا السكر واهم حاجه اوعي تخلي السكر يغمق معاكي اكتر من كده عشان ما يمررش معاكي في الوصفه هجيب الصينيه اللي هعمل فيها وهحط فيها الكرماله اللي انا اشتغلت فيها ديت وهوزعها في الصينيه كلها وخلي بالك وانت بتحطيها عشان بتبقى سخنه جدا هجيب بقى ده باكو ده فيه كيسين كراميل كل كيس هيحتاج كوبايتين لبن يبقى الكيس الواحد هيحتاج كوبايتين لبن فالكيسين هيحتاجوا اربع كوبايات لبن طبعا الكراميل ده انا مش عايزاه هحطه على جنب لان انا مش عايزه اشتغل بيه في الوصفه هجيب بقى اللبن اللي انا حطيته ده اربع كوبايات على كل كيس كوبايتين وهقلب بقى الخليط ده كويس جدا زي ما انت شايفه كده في اللبن اهم حاجه تدوبيه كويس جدا وبعد كده تنزلي بيه على النار تكون النار كده متوسطه تبدأي تقلبيه لغاية لما يبدأ تحسي أن هو تقل معاكي كده وانتي بتقلبيه بالمضرب وبعد كده بتبدأي بقي تحطيه في قلب الصينيه بتاعتك وتسيبيه يرتاح شويه كده علي الرخام عشان بيبقي سخن وبعد كده بتدخليه التلاجه بعد ما بيطلع من التلاجه بيبقي ده شكله كده بتحسي أن هو كده بيطلع من الجناب تعرفي كده اللي هو تماسك وبيبقي جميل جدا ومن غير حمام بخار ولا أي حاجه للكراميل اللي انتي صيحيه من تحت وهجيب الطبق وهقلبه كده زي ما انتوا شايفين فانا عشان الطبقه عندي غاويت سنه فهو جاء على جنب شويه الكريم كراميل فما جاش في قلب ذات نفسه بس ترى شكله جميل جدا وطعمه عايزه اقول لكم فظيع فظيع فظيع طعمه حلو جدا ومتماسك وبجد احلى من اللي الرينتش بتعمليه بالبيت بكتير جربي الوصفه ولايك وشير الوصفه وباي باي مع السلامه